واسعد الله مساكم بكل خير شلونكم اليوم انا بريك من المطبخ ما سويت ولا وباتشر ان شاء الله نرجع حق طباغنا ووصفاتنا اللذيذة ناخذ بريك يوم واحد وهذا فطورنا اليوم طبعا المقرر اليومي كبة وسمبوسه البف وهني عيش بالشعرية وهني شيء تحب النتفة ملوخية من يحب الملوخية؟ <ترجمة> أنا آه، حياتي يلا وهذه شنو؟ شربة عدس أنتي صايمة؟ ها؟ لا تكذبي لا تقولين إيه، <تصفيق> مو صايمة أنتي يا الكذابة، وصلطة والحمد لله نعمة <تصفيق> ماما تعالي تعالي خصور أصور حق المتابعات تعالي بسم الله عليك افتري افتري خليني أشوف الدراعة افتري واو عجيبة هذه نفس دراعة منو؟ نفس دراعتي؟ ها؟ إيه حلوة؟ تعجبتك زين افتري بعد ما راح يشوفون الدراعة الجميلة. يا زينك يا زينك بسم الله عليج الرحمن. انا عقب الفطور ما شربت شاي. بشرب استكانة شاي. وصح صح شوية. يا معات رمضان بس اكل اكل اكل اكل. لو بعد يعني في سحور هذا. للحين <تصفيق> مقبلات طبعا شوفوا إجرام سارة خاصة بلست كانت شاي شوفوا شوفوا شوفوا شنو هاي أقول لكم ما أدري وين طيحة لها السوالف شوفوا أو هذا سحورنا اليوم اليوم صج يعني الستايل رمضاني قاعدة على الأرض وقتنا على الأرض شوفوا سارة عقب العشاء بحط القهوة على الأرض بعد خلاص أي أحسن تتحاكيني بالإشارة عشان عشان لا يطلع صوتها هذا قارلك رايس مع ربيان وهذا بطاط ونودل بشهر الخير ومقدمه ينيخ الطهر مطاياه وينفح يعني. عطر سكينته انسا تتسامق اصداه انسا تتسامق اصداه بشهر